Ahoj, kluci a halky, vítejte v tvoření nás baví. Dneska se vyrobíme ozdobu na okno. Budeme potřebovat tušku, lepidlo, nůžky a dva papírky a jeden velký papír. Středně jako je oranek. Nejprve si vezmeme tušku a velký papír. Připravíme si můžky a nakreslíme tady odkonačního zajíčka. Až budeme mít nakreslený, ho vystřihneme. Když to máme vystřižený, tak to dáme, kde jsme kreslili stranou dolů. Odložíme a vezmeme si žlutý papírky. Pak? si vezmeme nůžky a odhadem vystřihneme ocásek. Ale udělejte tam takové vonky, aby nebyl rovnej, pak to je hezčí. A teď si vezmeme znova králička a dva ocázky a vezmeme si lapidlo. A jeden ocásek z jedné strany. Pak si zajíce otočíme Napijeme si druhý ocásek z druhé strany. Abychom si připravili vylevíc zajíců, aby jsme to měli jako by další a přesně na okno. Pak si vezmeme tu naší nudli, kterou to už tady máme udělanou, a přilapíme je k němu. A takhle si jich můžete udělat víc a mít takovouhle řadu. Pak to stačí už dát jenom na okno. Tak ahoj!